Буде менше, ніж в першому поєдинку з «Забитим Це логічно. Перший БТ вже буде закриватися, просто дуже сильно закриватися, щоб не отримати, наприклад, ну, там, навіть 5-6. Вони залякані тією перемогою «Шахтаря». Найголовніше, що той поєдинок – це типова ситуація, коли у одних виходить, у інших зовсім ні. БТ слабший, він програє. І Шахтара має достроково оформлювати свій вихід з-під групи. Якраз обставини сприяють всьому цьому. Атлетик, нагадаємо, що програв там у Брисові. Тобто буде перемога. Не вірю, що вона там буде 7-8-0, та цього і не потрібно. Насправді, зараз Батея, я думаю, це не показник. Це достатньо примітивна команда, фізично сильна, але примітивна. На своєму, якщо на чужому змогли так переграти, то на своєму я думаю, що обов'язково будуть просто перегравати. Там не потрібно перебігувати чи багато боротися. Шахтар переможе. Ну і все надто буденно буде в цьому поєдинку. Вітіско спортивне відео.